Ось диви, на що саме, як помирає Рейнбоу. Підтверджую, вони гарно розташовані. Оперативники на позиції. Кавера доповідає обстановку. Бачу, 15 найманців озброєних, не всі зуби. Тепер чотирнадцять. Нейтралізуйте противників та заберіть зброю. Редхамер, уперед. Гостайс. Ви прикривайте по моїй команді. Найтхевен проїбалась, даючи змогу їх зброю попасти у чужі рухи. Тому ми і маємо дістати зброю. Давай покінчимо з цим. Еш? Біжимо! Ех, мабуть, важко таке дивитися. Оптовий продаж зброї Найтхевен – страшна річ, але це також ідеальна приманка. Ти можеш звати мене сентиментальним, але я і не думав, що вони на таке поведуться. <рив> Знаєш, в мій час Рейнбоу багато хто боявся. Тайні підрозділи вбивць вищого класу, а ти зробив з них йобане шепіто. Ти зганьбив мій загін, Гаррі. Тепер це їх загін. А ганьба, скоріше, на тобі, Деймос. Ось що буде далі, усі загони помруть один за одним, кожен оперативник помре. Я думаю, я повинен подякувати тобі за те, що ти полегшив нам задачу. Моя робота не полягала у веденні Рейнбоу. А скоріше, допомогти їм, вести самих себе. А тепер, якщо ти не проти, я вважаю тебе їбати яким нудним. Да, ну що ж, я передам їм, що ти пішов красиво.